اهداء من امه الان النورة. وحصريا مستقبل. مستقبل. الحمد لله جاتنا عذب الاخبار في رجعة الغالي علينا ومجيئا مبروك يا بدر ومبروك من دوره علاجيه <مترجم> <مترجم> استبشرت بقدومك الاهل والدار وانفرج فيك الزداد فرحه يا بدر اهلا فيك واهلين مليار وملاح برق فوق ناشد العاديه اقبل علينا بالفخار طيب الجد والعم والخال مبروك يا راعي العلوم الوثية هلت علينا جيتك مثل الأمطار تسقي معاطش القلوب قلوب يا مرحبا شب الجمر وشعون النار شب الطيوب الكادية والندية هل الفرح في دارنا ليل ونهار دوم والكل يغني كالقصائد والاشعار ولا في رجعتك واليوم فرحه هنيه يا ناس منهم نسبنا بصف والجار راعى المواقف والسطر والحميه خوامك العفان وافينا الاشبار وأعمامك انطرسان الطب والمقد اخوانك العزوه الكريمين الاحرار، محمد يزن الكروم الوفيه، وخواتك المها وغزية في الوهق الله عطاهم اليوم اكبر عطيه، اليوم عيد وفرحة اليوم مدرا، في رجعة الغالي علينا ومجيه، ومبروك يا بدر ومبروك مليان وكتابة الكلمات العامة والخاصة جوال صفر